Boas estresadas, voltamos con outro vídeo para o noso diccionario. Nesta ocasión, o palabra empeza con letra C, de xan pecañento. E non, non estamos falando de un tipo do limpio ou las tres brujas. Para comenzar, o xan, segundo a Real Academia Galega, é unha superficie que pode ser pisada polas persoas e polos animais e que pode servir de apoio para as cousas. E pecañento significa que se pega con facilidade aquilo co que entra en contacto ou sea unha superficie que non nos solta por nada do mundo E... Que ten que ver que a igualdade? Pois moi ben, o concepto de champ champegamento ven sendo unhas forzas que mantenhen as mulleres ven pegadas a base da pirámide económica, que ven sendo esta Si ou dito en formas de persona nos traballos máis precarios e peor pagados e valorados. Ostras, tía, pero a forza son moi tipo estalbolo, non? O que pasa que aquí a forza non acompaña. máis ben pesa. Por que digo que pesa? Porque fa que as mulheres se sintan na vida de cuidar sempre das súas familias e incluso das familias das súas parelles. É máis parecido a cando entramos nun piso, vamos á cociña, pañemos a mano encimera, e a queda sepejada e non a damos citar. Despois pasan estas cousas. Ademais, falando xa do mundo laboral, a que o menos preguntaron se tiñamos pensado ter crianzas? E as mulleres, cando son novas, Non vos preguntan se tedes ella se tedes pensado ter fillas ou fillos, e cando sones máis maiores non vos dín aquí lo de... de tes fillos. Por que pensades que dín? Bueno, deixo esta reflexión para que pensades un pouco sobre o xa Voltamos para a semana, caleta de xao.